السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے تنزیل سہیل یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تنزیل سہیل یوٹیوب چینل پہ میں نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہے وراثت کے حوالے سے آج ہماری اس کورس میں دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں میں نے تمام تر جو ہے ہمارے کورس کے آؤٹ لائن ڈسکس کی تھی اور آج ہماری جو دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم شرعی حصے ڈسکس کریں گے اور یہ شرعی حصے ہمیں قرآن پاک کی صورت نصاب چیپٹر نمبر فور سے ملتے ہیں تو اس شریح حصص کے حوالے سے میں نے کچھ سلائیڈز بنائی ہیں جس میں میں تمام طرز شریح حصص ہیں وہ ڈسکس کروں گا یہ ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے وراثت کی تقسیم کے شریح حصص اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ فوت ہو جانے والے یعنی متوفی کے جائیداد میں سے والد کا شریح حصہ ایک بڑا چھ ہے جو فوت ہو جانے والا بندہ ہے اس کے جو والد کا شرعی حصہ ہے وہ ایک پیٹا چھ ہے جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا فوت ہو جانے والی والدہ کا شرعی حصہ ایک پٹا چھ ہے اس کے بعد فوت ہو جانے والے جو ہے بیوہ فوت ہو جانے والی والد کی بیوہ کا شرعی حصہ ایک پٹا آٹھ ہے اور اس کے بعد یہ والے اوپر والے حصے ہیں اس کے بعد حصے نکالنے کے بعد جو ہے وہ باقی حصے جو ہیں وہ اولاد میں تقسیم ہو جاتے ہیں اولاد میں کس طرح سے تقسیم ہو جاتے ہیں اولاد میں اس طرح سے تقسیم ہوتے ہیں کہ بیٹے کو دو گنا ملے گا اور بیٹی کو ایک گنا ملے گا مطلب بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا یہ ہمارے پاس جو بیسک تھے حصے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے باقی ہمارے پاس جو ہے کافی سارے کویشن ہیں وہ میں نے کویسچن کور اپ کرنے اس میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے کافی سارے حصص مل جائیں گے یہ میرے پاس ایک کویسچن ہے کہ اگر متوفی کا بیٹا متوفی سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا پوتے اپنے دادے دادا کی جائیداد میں وارث ہوں گے یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا پوتے اپنے دادی کی وراثت میں وارث ہوں گے یہ بہت ہی کمپلیکیٹیڈ سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دادی کی وراثت میں پوتے وارث نہیں ہوں گے حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ جو قرآن پاک کے حصص کے مطابق تو پوتے اپنے دادا کی وراثت میں وارث نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ایک اہلی قانون پاس ہوا ہے جس میں پوتے اور دوتے مطلب کہ نواسے پودگان اور نواسے جو ہے وہ جائیداد میں حقدار ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا ایک سوال کورا ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اگلا سوال آ جاتا ہے یہ کہ کیا والدہ کی وراثت صرف بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے جی نہیں والدہ کی وراثت بیٹوں میں تقسیم نہیں ہوتی والدہ کی وراثت بھی عام وراثت کی ہی طرح ہے او اس میں بھی جو ہے والد کو ایک بڑا چھ حصہ اور اس کے بعد جو ہے اس کی والدہ کو ایک بٹا چھ حصہ اور اس کے خامد کو یہاں پہ ایک بٹا چار حصہ ملے گا اور باقی حصے جو ہیں اس ان کے جو ہے بیٹے ان میں بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گی والدہ کو والد کو اور خامود کو حصہ اس شرط پہ ملے گا کہ اگر وہ زندہ ہوں گے تو اگر وہ زندہ نہیں ہوں گے تو تمام طرح جو ہے وہ ان کی بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی وراثت اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ اگر متوفی کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کا حصہ کیا ہوگا اور باقی حصہ کہاں تقسیم ہوں گی یہ ہمارے پاس ایک زبردست سوال ہے اس میں اگر متوفی کی اولاد نہ ہو تو ایک بٹا چار حصہ بیوہ کو مل جائے گا تو باقی جو ہے اگر ان کے والدیں زندہ ہیں تو ایک بٹا تین حصہ والدہ کو مل جائے گا باقی ساری کی ساری وراثت ہے جو والد کو مل جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے کہ اگر ان میں سے والدین قبل از فوت ہیں تو متوفی کی جو باقی وراثت ہے وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی بہن بھائیوں میں اس سے تقسیم ہوگی دو حصے جو بھائی کے ہوں گے اور ایک حصہ بہن کا ہوگا یہ بھی ہمارے ہاں کلیئر ہو گیا ہے ایک سوال کہ اگر متوفی کی اولاد نہیں ہے تو بیگہ کو کیا حصہ ملنا اور باقی حصہ کہاں تقسیم ہونے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر اگر عورت یعنی متوفیہ کی اولاد نہ ہو تو خامد کو کیا حصہ ملے گا اور باقی حصہ کہاں تقسیم ہوگی یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس میں یہ اس کا یہ ایک آسان سا جواب ہے کہ اگر عورت یعنی متوفیہ کی اولاد نہ ہو تو خامند کو جائیداد دو مال میں سے ایک بڑا دو حصہ ملے گا خامند کو ایک بڑا دو حصہ ملے گا اور باقی حصہ جو ہیں اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کو مل جائیں گے اگر ان کے والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کے بہن بھائیوں کو مل جائیں گے اسی شرح سے ایک بڑا دو حصہ مل جائے گا ہمارے ہاں بھائی کو اور سوری دو گنا حصہ بھائی کو مل جائے گا اور ایک گنا حصہ بہن کو مل جائے گا یہ بھی ہمارے یہ ہمارے پاس تھی کہ اگر عورت متوفیہ اگر عورت کی وراثت ہو تو اس میں خامود کو حصہ ایک بڑا دھو جائے گا اور باقی اس کے والدین کو چلا جائے گا اگر والدین زندہ ہیں تو اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو باقی اسے بہن بھائیوں میں تقسیم میں ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک بہت ہی زبردست سوال ہے کہ اگر متوفیہ کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو جائیداد و مال کی تقسیم کیا ہوگی یہ بھی بہت زبردست سوال ہے اگر متوفع کی صرف بیٹیاں ہی ہوں گی تو جائیداد و مال کا حصہ کچھ یوں ہوگا کہ اگر ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹا دو حصہ بیٹی کو مل جائے گا ایک بیٹا آٹھ حصہ بیوہ کو مل جائے گا اور باقی جو حصے ہیں اگر تو والدین زندہ ہیں تو انہیں مل جائیں گے اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو جو متوافیہ ان کے بہن بھائیوں میں عام شرح سے تقسیم ہو جائے گا دو گناہ حصہ بھائی کو مل جائے گا ایک گناہ حصہ بہن کو مل جائے گا اس میں میں نے دو کنڈیشن بتائی تھی اگر ایک بیٹی ہوگی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بیٹی ہوگی تو اسے ایک بیٹا دو ملے گا ایک بیٹا آٹھ حصہ جو ہے وہ بیوہ کو مل جائے گا باقی حصہ جو ہیں یا تو والدین کو مل جائے گی اگر زندہ ہے تو اگر زندہ نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو عام شرح میں عام شرح سے ہی تقسیم ہو جائیں گی اگر متوفی کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان تمام بیٹیوں کو دو بٹا تین حصہ مل جائے گا اور ایک بٹا آٹھ حصہ بیوہ کو مل جائے گا اگر زندہ ہے تو اگر متوفی کے والدین زندہ ہیں تو باقی وراثت والدین میں تقسیم ہو جائے گی اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو دو گنا حصہ بھائیوں کو مل جائے گا اور ایک گنا حصہ بہن کو مل جائے گا یہ ہمارے ہاں تھی کچھ ٹرمز اور ٹیکنالوجی جن کی میں نے آپ کے ساتھ تمام تر بریفنگ کر دی ہے حصہ آپ کو بتا دیے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ میرا یوٹیوب چینل تنزیل سہیل کے نام سے آپ اس کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون پہ کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو نیو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ہم جو دوسری ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم شدرا ڈسکس کریں گے شدرا کس طرح بنایا جاتا ہے اور مختلف شجرے بنائیں گے ایسا شدرا پہلے ہم ایسا شجرا بنائیں گے جس میں ایک عام سا شجرا بنائیں گے جس میں والدین شامل ہوں گے اور اولاد شامل ہوگی پھر ہم ایک ایسا شجرا بنائیں گے جس میں پوت گان اور دوت گان شامل ہوں گے پھر ایک ایسا شجرا بنائیں گے جس میں بہن اور بہن بائی وراثت میں شامل ہوں گے لاول کا ہم شجرا بنائیں گے تو وہ ان ہم الگ ویڈیو میں بنائیں گے یہ والی ویڈیو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ